Napsauta hiirellä kerran näytöllä, jotta saat kirjautumisikkunan näkyviin ja valitse sen jälkeen oikeasta alareunasta Käynnistä uudestaan ja pidä samanaikaisesti Shift-näppäintä pohjassa. Tämän jälkeen kone käynnistyy uudelleen, mutta siinä tulee tämmöinen valinta, jossa valitaan Käytä laitetta. Ja sen jälkeen valitaan käytettäväksi laitteeksi USB-laite. Tämän jälkeen kone käynnistyy apittiin ihan normaaliin tapaan. Ja siellä kannattaa valita aina se ensimmäinen vaihtoehto ja siitä apitti lähtee sitten vähitellen käynnistymään, kunnes sitten tulee tämä tuttu näkymä, jossa pääsee tekemään äänitestin.